إيمانا منه بمدى أهمية المستوى الترابي في تنزيل السياسات العمومية. انطلاقا من توجيهات سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الداعية للاعتناء للتراث اللابد المتنوع والمتعدد التي تَسْخَرُ به بلاده. والتي تم ترجمتها من خلال مقتضيات قانون تنظيم 11 14 الذي أوكل لمجالس الجهاد. جملة من الاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة تهم المجالات التنمية الثقافية. حضارات السيدات والسادة، تبدو أهمية هذا اللقاء فيما يتيحه من فرص التواصل بين مختلف الفاعلين الثقافيين حول دور الثقافة في دور سيورة التنمية توخيا تأخ... منها تعميق التقائية بين جميع من, أج من أجل تعاض مستقبلي قادر على جعل الثقافة رافدا حقيقيا من روافد التنميه الترابيه بنجفير ومدخلا حقيقيا من مداخل النموذج التنموي الجديد لبلادنا بجهه اخرى. ليس خفيا على المتتبعين السياسية السياسات العموميه الترابيه ان مجلس الشيخ طنجه تطوان الحسيمة ومن خلال مخرجات دورات مارس 2022 قد اعمل على تاكيد الحضور الثقافي في مسار التنموي للمجلس.